بسم الله نور السماوات والأرض بسم الذي من لم يجعل له نور فما له من نور ربنا أتمم لنا نورنا وأصلي وأسلم على سيدي كامل النور سيدي محمد السراج المنير أدخل الآن أدخلوها بسلام آمنين سنة جديدة أدخلوها إذن لا تترددوا كثيرا أدخلوها بالقدم اليمنى أدخلوها كلها بكلكم أدخلوها ولا تقدموا رجلا وتؤخروا الثانية أدخلوها ولا تبقوا شيئا منكم خارجها ادخلوها بلا احمال ولا احبال ادخلوها وانتم في حاله حضور سيتحقق الامان حين دخولك حين دخولك اليها بسلام ادخل والسلام معك ادخل بنوايا السلام بافكار السلام ادخل باقوال وافعال السلام ادخل بسم الله السلام فقط إن قدمت السلام ستحظى إن شاء الله بالأمان كل شيء يتلوه أمان لا بد أن يكون مسبوقا بسلام دراستك وظيفتك عملك بيتك زواجك صداقاتك علاقاتك ومعاملاتك حاضرك ومستقبلك إن ابتغيت الأمان والاستقرار والاستمرار انغمس في السلام وادخل بعد ذلك أينما تريد بسلام قدم الرحمة والجمال والحب انثر الابتسامات في طريقك حتى يكون لدخولك أثر ادخل بنور لتخرج في نور صباحي نور وصباحكم كما تحبون وزيادة حتى دقيقة نور جديدة شارك النور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته